التذبذب في المعامله يعني بابا وماما يعاقبوا الطفل على سلوك معين لكن في وقت تاني يكافئوه على نفس السلوك ببساطه جوه البيت حاجه وقدام الناس او الضيوف حاجه تاني الاسلوب ده بيخلي الطفل في حيره وبترتب عليه شخصيه متقلبه مزدوجه في تعاملها مع الناس ولما بيكبر الطفل ده ويتجوز نلاقيه بيعامل شريك حياته بنفس التذبذب مره بحنان ورفق ومره تانيه باسوه من غير مبرر ومن مظاهر اسلوب التذبذب في المعامله تفضيل احد الاطفال علي الاخرين ومعاملته بشكل مختلف او يميل الاباء لجنس الاولاد او البنات فيكون سلوك الاباء متذبذب بين حب وحنان للجنس اللي بيميل ليه وقاسي علي الجنس التاني العلاج بيكون بالثبات علي الراي في كل الاوقات مع كل الاطفال سواء كانوا اولاد او بنات